ברוכים הבאים לסרטון בנושא מומנטים. אם אתם תוהים על כך, כן, כבר דיברנו על מומנטים. בדיי שע passage נותן לב כי דיברנו על מומנטים כשעסקנו ביתרון מכני ובמומנט סיבוב. אבל נראה לי שכשעשיתי זה בהקשר של יתרון מכני או של מומנט סיבוב, אולי טיפה סיברתי את העניינים. בכל מקרה לא עסקנו בשאלות בסיסיות שקשורות לכוחות ומומנטים, שמופיעות בשיעורי הפיזיקה הסטנדרטים, במיוחד שיעורי הפיזיקה שאינם מתמקדים בחשבון דיפרנציאלי או שלא מחובנים כדי להפוך אתכם ל, לمهندسين. אז למה כתבתית מילה מחני? כן, מתרון מחני. אם אתם מחפשים מתרון מחני, הסכתי בזה בקשר של מומנטים ומומנטים סיבוב. מהו מומנט של כוח? זה בעצם אותו דבר כמו מומנט סיבוב. זה מילה אחרת ל, מושג. זה כוח כפול. כוח כפול המרחק לציר הסיבוב. מה פירוש הדבר? בואו נסתכל על דוגמה פשוטה. בואו נגיד שיש לי כאן אה, נקודת ציר. בואו נגיד שיש לנו נדנדה. הנה. יש לנו נדנדה. ובואו נגיד שאני מפעיל איזשהו כוח כאן. הכוחות שמעניינים אותנו, כמו במקרה של מומנטי סיבוב, כי, כי זה בדיוק אותו דבר. הכוחות שמעניינים אותנו הם אלה המעונכים למרחק מציר הסיבוב. במקרה הזה, אם אנחנו כאן, זה המרחק מציר הסיבוב. זה המרחק שלנו מציר הסיבוב. אנחנו עוסקים רק בכוחות מעונכים או בכיוון מעלה, כמו הכוח הזה, או בכיוון מטה, כמו הכוח הזה שע자기 כבר נצייר פה, הנה, uh, בואו נגיד שיש לנו כוח כלפי מעלה, uh, נקרא לו F1 וזה יהיה D1, המומן שיצר הכוח הזה הוא F1 כפול D1, או הכוח המאונח כפול זרוע הכוח, זהו זרוע הכוח, זה נקרא גם זרוע מנוף אם אנחנו עוסקים במכונה פשוטה. אני חושב שהשתמשתי במונח זרוע כוח כשעשיתי את הסרטון על מומנט סיבוב. אז למה זה מעניין? קודם כל, מומנט הכוח הזה, הכוח כפול המרחק, או מומנט הסיבוב הזה, אם אין שום דבר שמאזן אותו, או אם אין מומנט מקזז, הוא יגרום לנדע בדוגמה שלנו להסתובב בכיוון השעון, נכון? כל העסק הזה, מכיוון שישנו ציר סיבוב, יסתובב בכיוון השעון. הדרך היחידה באה נוכל הסיבוב במצב הזה, הצד הזה ייתה לרדת, ודרך יחידה בא אני אוכל למנוע את זה, היא על ידי כוח כלפי מעלה, כאן. בואו נגיד שאני מפעיל כאן כוח eh, שמאזן את המערכת, ומונע מהנדנדה להסתובב. כוח F2, והוא נמצא במרחק D2 מיציר הסיבוב, הוא הולך בכיוון מנוגד לשעון, נכון? הוא נותן לכיוון הזה, חוק המומנטים אומר, למדנו על זה שדיברנו על מומנט סיבוב שקול, שהכוח הזה כפול המרחק שווה לכוח הזה כפול המרחק הזה. על F1D1 שווה ל 2 2 מקבלים F2D2 פחות f 1 1 0. זה בעצם מה שקיבלנו כשדיברנו על מומנט סיבוב. כשדיברנו על, על מומנטי סיבוב והמוסכמה הייתה שסיבוב נגד כיוון השעון הוא חיובי וזה אכן סיבוב נגד כיוון השעון בדוגמה שציירתי כאן. ואם יש לנו סיבוב עם כיוון השעון זה מומנט סיבוב שלילי. זאת המוסכמה וזה בגלל שמומנט סיבוב הוא של מכפלה וקטורית. אבל אני לא רוצה לבלבל אתכם כרגע. אתם תראו שהשאלות האלה בנושא מומנט הן די פשוטות. בואו נגש לעניין. הדברים נראים יותר פשוטים כשפותרים שאלה. אה, פרט למקרה שמנסים למחוק דברים עם ירוק. לא, הנה, ככה מוחקים. אה, אני אשמש במספרים אמיתיים עבור הערכים האלה. אז אני אמחק זה כאן. בעצם אני אמחק כבר הכל. אופ, זהו. עכשיו אני אצייר זרוע של מנוף. כשעסקנו במומנטי סיבוב, למדנו שגוף לא הסתובב עם המומנט שקול, עם המומנט השקול, הסכום של כל המומנטים הוא 0, ואנחנו נפעיל כאן את אותו העיקרון. אני אשתמש במסות, כי זה עוזר להסביר הרבה דברים, והופך את שאלת הנדדל יותר מוחשית. בואו נגיד שיש לנו מסה ב 5 קילוגרמים כאן. אממ, הנה. זו משקולת נגיד של חמישה קילוגרם, ונשתמש ב-G, שזה שווה בערך ל-10 מטר לשנייה בריבוע, כוח הכבידה שלנו. אז מהו הכוח כלפי מטה? מהו הכוח כלפי מטה? זה מסה כפול לתאוצה, כלומר 50 ניוטון. בואו נגיד שהמרחק, מרחק זרוע הכוח או מרחק זרוע מנוף, בואו נגיד שהמרחק הזה כאן הוא 10 מטר. בואו נגיד שיש לנו... Uh, בואו נגיד שיש לנו מסה נוספת, נצייר אותה כאן, אולי 25 קילוגרם, לא, בעצם זה יותר מדי, בואו נגיד 10 קילוגרם. Uh, יש לנו פה מסה נוספת של 10 קילוגרם, הנה פה מסה בת 10 קילוגרם, ואני רוצה למקם אותה במרחק D מנקודת הסמך, מיציר הסיבוב, כך היא את המסה בת ה-5 קילוגרמים. עכשיו השאלה היא, באיזה מרחק מציר הסיבוב עליי למקם את המסה הזאת בת ה קילוגרמים? זה המרחק, בסדר? כי זה צריך להיות המרחק ממרכז המסה. איזה כוח מפעילה המסה בת ה-10 קילוגרמים כלפי מטה? זה 10 קילוגרם כפול 10 מטר לשנייה בריבוע, אז זה 100 ניוטון. לאיזה כיוון? זה פועל נגד כיוון השעון, נכון? זה פועל נגד כיוון השעון, וזה פועל אין כיוון השעון, נכון? המומנטים מכזזים אחד את השני. אפשר לפתור את זה במספר דרכים. אפשר להגיד שהמומנט של 50 NEWton נגד כיוון השעון, 50olate per 10 מטר, צריך להיות שווה למומנט אין כיוון השעון, כדי שנדע לא תסתובב. המומנט בכיוון השעון שווה למאה ניוטון כפול מרחק כלשהו, נקרא לו d, אז מאה ניוטון כפול d, ואז ניתן למצוא את d, נכון? יש לנו 50 כפול 10 שזה אה, 500, 500 ניוטון מטר שווה ל-100 ניוטון כפול D, זה 100 פה, אה, נחלק את שני אגפים 100 ונקבל ש שווה ל-5 מטר, המרחק D שווה ל-5. וזה מעניין, זה מאשר את האינטואיציה שלנו ממשחקי החצר, שאפשר לשים משקל גדול יותר, קרוב לציר הסיבוב, כדי לאזן משקל קטן יותר שנמצא יותר רחוק. דרך אחרת לראות את זה היא שאפשר לשים משקל קל במרחק גדול יותר, וכך משתיגים סוג של יתרון מכני על ידי כיזוז המשקל הכבד יותר. בואו נפתור שאלה קצת יותר קשה. וככל שנפתור יותר שאלות, הם תראו שהנושא יותר ויותר מובן. אז בואו נגיד שיש לנו מספר מסות. בעצם אני מעדיף לא להתעסק עם מסות. בואו נתעסק כבר ישר כוחות כדי לא לסבך את העניינים. אולי בעצם זה כן מסבך את העניינים, אבל עדיף לנו ככה. קצת שיהיה אתגר. אז זה ציר הסיבוב. בואו נגיד שיש לי של עשרה ניוטון עם כיוון השעון. ובואו נגיד שזה האפס שלנו. כאן, ואז המרחק הוא 8, בסדר? יש לנו עוד כוח כלפי מטה גודלו 5 ניוטון, שיעור x שלו הוא מינוס 6. בואו נגיד שיש לנו עוד כוח אחד כלפי מעלה שגודלו 50 ניוטון, זה מתחיל להסתבך. 50 ניוטון, וזה מינוס 2, כאן הוא 2, ובואו נגיד שעליי לחשב, אני ממציא את זה על הדרך עכשיו, אז שיש לנו כוח נוסף 5 ניוטון, לא, בואו נקרא מספר פחות עגול, 6 ניוטון, והמרחק כאן הוא 3 מטר. ובואו נגיד שעליי לחשב איזה כוח עליי להפעיל, כלפי מעלה או כלפי מטה, אני לא יודע, אני ממציא זה על הדרך. אבל א esse קוח עליה להפיל כדי להבטיח שכולו א esse כזה לא יסטובע כדי להבטיח שכולו א esse כזה יש איר מוזן ולא יסטובע علينا לודוק לך שכולו מומנטים שהם נגדי כיוון לשאונ או כל מומנטה סיבוב נגדי כיוון לשאונ ית kazuzu מומנטה סימולב שהם לא באותו צד אז מה הם כלו מומנטים הפולים שים כיוון לשאונ זה יכוון לשאונ זה פועל עם כיוון השעון, וזהו זה, נכון? כל היתר עם נגד כיוון השעון. przekוח הזה אני עדיין לא יודע. אז בואו נניח לרגע. ניתן להניח את כל אחד מהכיוונים. ואם נקבל תשובה שלית, אומר שזה הכיוון ההפוך. אז בואו נניח שזה, אני אקיפ את כל אלה השквי נגד כיוון השעון בצבע חום. זה נגד כיוון השעון וגם זה נגד כיוון השעון. בואו נניח שגם הכוח הנעלם הוא נגד כיוון השעון. כל המומנטים עם כיוון השעון צריכים להתכזז עם אלה ש. נגד כיוון השעון. נכון? אז מהם המומנטים אין כיוון השעון? זה אין כיוון השעון, זה עשרה ניוטון. 10 כפול המרחק שלו מהציר, זרוע כוח. אמרנו שהמרחק הוא 8, כי שיעור ה-x הוא מינוס 8 ביחס ל-0. אז 10 כפול 8 ועוד 50, גם זה אין כפול 6. אז ועוד 50 כפול 6. אלה כל המומנטים... עם כיוון השעון. וזה צריך להיות שווה המומנטים נגד כיוון השעון. בואו נראה את המומנטים נגד כיוון השעון. יש לנו חמישה ניוטון נגד כיוון השעון כפול 6. נכון? חמישה ניוטון כפול שישה מטרים. זה באמת היה 6? לא, כנראה שכתבתי פה מספר אחר ואני לא מצליח לקרוא את זה. איזה מרחק קבעתי פה? בואו נגיד שזה 2, כן, זה מינוס 2. זה 50 וזה 2. בואו, נתקן את זה, מצטר על הבלבול, אז מה עם כל המומנטים עם כיוון השעון? זה 10 נויותון כפול המרחק שלו 8, 50 נויותון כפול המרחק שלו 2, אל תיתנו לסימן מינוס להטעות אתכם, אני אמרתי ששיעור ה-x מינוס 8, כשזה 0, אבל זה מרחק של 8 יחידות, בסדר? וזה 50, ומרחק זרוע הכוח שלו 2 שתי יחידות, זה צריך להיות שווה למומנטים נגד כיוון השעון, אז המומנטים נגד כיוון השעון הוא 5 נויותון כפול 6, המרחק פה 6, והכוח של 5 ניוטון הולך נגד כיוון השעון, ויש לנו גם 6 ניוטון כפול 3, אז ועוד 6 כפול 3. ויש לנו את הכוח הנעלם. בואו נגיד שהכוח מופעל במרחק, הייתי צריך להגיד את זה מראש, ואז אולי הייתי יכול לפתור זה לבד. בואו נגיד שהכוח מופעל במרחק של 10 מטרים מנקודת הסיבוב. אז הכוח כפול 10. בואו נמצא מה הכוח. יש לנו ש-80 ועוד 100 שווה ל-30 ועוד 18 ועוד 10F. 180 שווה ל-48 ועוד 10F. כמה זה 180 מינוס 48? זה 132 שווה ל-10F. לכן F שווה ל-13.2 ניוטון. זה אומר שחישבנו נכון. סליחה, אני מקווה שלא בלב�лоתי אתכם עם כל, ה, עם כל הכיוונים. זה יהיה מומנט נגד כיוון השעון. זה נגד כיוון השעון. בואו ננסה להבין, בסדר? תחשבו על שעון. זה נגד כיוון תנועת המחוגים. נדגיש את זה פה אולי ש... כן, בואו נדגיש שלא תתבלבלו. אלה עם כיוון השעון, זה שני אלה. ואיזה מומנטים הם נגד כיוון השעון? אלה הם נגד כיוון השעון畫ו. עלינו להפעיל כוח נקודה 13.2 ניוטון, מרחק של עשרה מטר, uh, היוצר מומנט של 132 ניוטון מטר נגד כיוון השעון. בסדר? ככה אנחנו בסופו של דבר מגיעים למצב שאנחנו מקזזים את כל יתר המומנטים, uh, והמנוף שלנו לא יסתובב, יישאר במקום. Uh, אני מקווה שלא בלבלתי אתכם עם עניין הכיווני. מה שחשוב לזכור הוא שכל המומנטים באחד מכיווני הסיבוב צריכים להתכזז עם כל המומנטים בכיוון הסיבוב השני. מומנט זה כוח כפול מרחק מנקודת הסיבוב או נקודת הסמך. כוח כפול מרחק מנקודת הסמך. יאללה, ב בסרטון הבא.